دوستان و عزیز و نازنین امیدوارم هر دنیا هستید دلی شاد جوان وطنی سالم داشته باشید امروز میخوام در مورد مشخصات متفاوتی که جنبش ژینا با جنبش های پیشین داشت صحبت بکنم واقعیت اینه که بیشتر حرکت هایی که ما تا به امروز داشتیم تا سال تقریبا 88 بیشتر وظیفه مهور بود یعنی به عنوان یک فرد در اجتماع وظیفه چیست باید به عنوان یک فرد در اجتماع از مملکت دفاع بکنی از خانواده دفاع بکنی و, و و و و غیره از سال 88 تقریبا نوع تفکر جامعه نسبت به اعتراضات به این شکل بود که حق محور بود نه وظیفه محور یعنی اینکه اگر من وظیفه دارم که در جامعه مثلا در جنگ شرکت بکنم و از وطنم دفاع بکنم آیا حق من در جامعه چیست حق رأی حق انتخاب پوشش حق به اصطلاح تفکر آزاد حرکت‌های از سال 88 تقریبا حرکت‌های حق محور بودند ولی تا سال 88 تقریبا نسل وای یا نسل ناستی در مبارزات شرکت میکرد در حالی که در سال جدید ما در این حرکت جدید مبارزات ژینا اون نسل زد داره مبارزه میکنه نسل زد نسلی است که تقریباً حول 20 25 سال عمر دارن در حال حاضر در زمانی به دنیا آمدن که اوج انقلابات الکترونیک و اصطلاح الکترونیکی بود یعنی سیستم فضای مجازی و استفاده از فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و دیگر های الکترونیکی اگر ما در قبل برای ارتباط برقرار کردن با همدیگه احتیاج به ملاقات حضوری داشتیم یا حد اکثر تعداد قابل ملاحظهی حتی تلفن نداشت برای مبارزه کردن برای, برای ببخشید برای صحبت کردن با همدیگر دنیای نسل زد دنیایی است که شامل هزاران شبکه ماهواره و اینترنتی هستش که میتواند اطلاعات رو در عرض چند ثانیه منتقل بکنه و در عرض چند ثانیه اطلاعات رو کسب بکنه وقتی که در گذشته یک اتفاق سیاسی یا یک اتفاق اجتماعی میافتاد تا رسیدنش به گوش شنوندگان و موضع سیاسی ممکن بود روزها و حتی هفته ها طول بکشه ولی در حال حاضر این اتفاقات در کسری از ثانیه صورت میگیره و از طریق موبایل به گروه های مختلف فکری به گروه های مختلف اجتماعی انتقال پیدا میکنه. نسل زد با انقلاب الکترونیکی به دنیا آمده و با انقلاب الکترونیکی بزرگ شده و حتی تمام این محدودیت های اینترنتی که دولت, ها دولت حاکم بر جمهوری اسلامی بر دولت ایران سعی میکنه ایجاد بکنه و محدودیت های اینترنتی باعث بشه که اینا با هم ارتباط برقرار نکنن اینها معمولا راهی برای مبارزه راهی برای کسب اطلاعات و راهی برای ارتباط برقرار کردن پیدا میکنن حتی در بازی های کامپیوتری با هم دیگه در ارتباط هستند در بازی های کامپیوتری رو به عنوان راه هایی برای صحبت کردن با هم دیگه انتخاب میکنن اگر این سایت رو فیلتر می کنید سایت دیگری رو به عنوان آلترناتیب ایجاد می و به هر حال روابط الکترونیکی که با همدیگه دارن کنترل اونها رو از طرف حاکمیت تقریبا غیر ممکن میکنه. کنند نسل زد نسلیه که جوان است و همدیگر رو خوب درک میکنه میتواند که با همدیگر خیلی سریع رابطه برقرار بکنه خیلی سریع سازماندهی بکنه و سازماندهیی که نسل زد میتواند بکند با نسل گذشته یک مقدار متفاوت هست نسل گذشته یک سیستم هرمی قدرت در درون خودش داشت که از بالا به پایین بود هرم عمودی و نسلی وظیفه محور بود یعنی وظیفش در اجتماع رو سعی می کرد پیاده بکنه بدون اینکه حقی مطالبه بکنه این رو در انقلاب 57 دیدیم، در جنگ ایران و عراق دیدیم و در بیشتر مسائل اجتماعی که در گذشته داشتیم اینها رو دیدیم. انقلاب ژینا در حال حاضر انقلاب 20 حق محور، حق پوشش برای زنان، حق انتخاب برای زنان، حق دموکراسی، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق دموکراسی، حق زندگی آزاد. برعکس حرکت‌های پیشین که بیشتر بهتون گفتم مسائل به اصطلاح وظیفه محور بود. از طرف دیگه وجود سیستم‌های الکترونیکی و فضای مجازی که در حال حاضر در دنیا به وجود اومده باعث شده که مقداری از سیستم تولید ثروت تغییر پیدا کرده باشه. قبلا برای کارهای درآمدزا معمولا حرکت‌های فیزیکی کارهای فیزیکی مهم بود. باید فیزیکاً در اداره قرار می‌گرفتی، فیزیکاً مثلاً در محیط کارت قرار می‌گرفتی و کار می‌کردی. در صورتی که در حال حاضر این دنیای مجازی امکان رو داده که درصدی از مردم درآمدشون رو از طریق فضای مجازی بدست دست بیارن. بدون اینکه در محیط فیزیکی قرار داشته باشن در محیط فیزیکی کار قرار گرفته باشن از راه دور مثلا کارهاشون رو انجام بدن یا از راه دور مطالعه بکنن این امکاناتی رو داده و گسترش درآمد خانواده‌ها رو از طریق فضای مجازی ایجاد کرده و نقش زنان رو در تولید ثروت بالا برده در سالهای گذشته هرچن من آمار دقیقی ندارم ولی تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه ها رو خانوم ها تشکیل میدادند و رشد آموزش زنها باعث شده که زنها بیشتر به حقوق خودشون مواقف باشن و حقوق خودشون رو مطالبه بکنن ممکنه این حرکت مبارزاتی مردم در حال حاضر حرکتی با فراز و نشید باشه روزهایی کند و روزهایی تند بشه ولی واقعیت اینه که این حرکت دیگر مثل غولی است که از چراغ جادو خارج شده و دیگر باز نخواهد گشت و دلیل اساسیش اینه که باز هم عرض کردم که نسل زد نسل حق محور هست نه, نه نسل وظیفه محور و واقعیت اینه که درصد بسیار زیادی از جامعه امروز به حقوق خودشون واقف هستند و به دنبال کسب حقوق خودشون هستند این نسل وارث تمام مبارزات در تمام مبارزات گذشته هستش و تمام حرکت‌هایی که در تاریخ معاصر ما داشتیم اینها ازش درس گرفتند بیشتر در ازش آگاه هستند و توانایی انتقال تجربیاتشون رو به صورت سریع و به صورت الکترونیکی دارا هستند. نسلی که بر آنها حاکم است در واقع نسلی بسیار عقب افتاده تر است از لحاظ تکنولوژیک و توانایی کنترل نسل زد رو نداره. این حرکت به دلیل اینکه حق محور هست کمتر هزینه می خواهد بدهد و، بیشتر دنبال کسب حقوق خودش هست و بیشتر سعی میکنه حرکت رو به شکلی مدیریت بکنه که کمترین هزینه رو داشته باشه مثلا از پشت پنجره آپارتمان شعار دادن بسیار آسان تر است از شعار دادن در خیابان اعتراضات مدنی بدون حزینه یکی از راههایی هست که نسل زد در پیش گرفته و به سمت پیروزی داره میبردش انقلاب معاصر هم اگر انتظار داشته باشیم در دو هفته سه هفته به نتیجه برسه این یک توهم بیشتر نخواهد بود معمولا انقلابات, انقلابات،, انقلابات حرکت های خوشونت آمیزی هستند که مدت زمان طولانی رو هم تی خواهند کرد ولی واقعیت این است که انقلاب جدید انقلابی است که واقعا تمام تهوری های انقلاب پیشین رو داره زیر سوال میبره به این دلیل که سعی میکنه خشونت طلب نباشه خشونت محور نباشد و سعی میکند که به صورت ریشه‌ای خواست های خودش رو در جامعه تبلیغ بکنه و این مسئله حقمهوری رو از به سمت لایه مختلف اجتماعی پخش بکنه و سعی بکنه که این حقمهوری رو به اسطلاح دار بکنه این که به این جنبش رو سرکوب کرد تقریبا غیر ممکن هست ولی این جنبش ممکن است باز هم میگم که فراز و نشیب هایی داشته باشه روزهای کند و روزهای تند باشه برای رسیدن به, به پیروزی احتیاج به این داره که نسل های دیگر هم کمک بکنن با اعتصابات با اعتراضات گسترده تر قدرت رو از دست حاکمان در بیارن هنوز قسمت هایی که در جامعه به اصطلاح قسمت های به اصطلاح کم در آمد و به اصطلاح معیشت مهور هستند وارد این انقلاب نشدند به این دلیل که توانایی تامین مالی خودشون رو برای مدت طولانی ندارن اگر در اعتصابات شرکت بکنن یا در اعتراضات شرکت بکنن و مدتی درآمد نداشته واشن کسانی که درآمد پایینی دارن متاسفانه دچار مشکل میشن و به همین دلیل فعلا اون قسمت معیشتی جامعه وارد انقلابات نشده و به اصطلاح انقلاب در این قسمت دچار نقص هست ولی خوشبختانه این حرکت داره به سمت معقول خودش طی طریق میکنه و داره به سمتی میره که احتمال بسیار زیاد همه گروه های مختلف جامعه رو در خودش حل خواهد کرد به دلیل اینکه واقعا اقلانی داره عمل میکنه و سعی میکنه کمترین هزینه رو برای انقلابیون و بیشترین هزینه رو برای سرکوبگرها درست داشته باشه و سعی کنه با پخش حرکتش در سطح جامعه هم روشنگری بیشتری داشته باشه و همین که نیروهای سرکوبگر رو پخش بکنه و خسته بکنه و به اصطلاح دو چهار بکنه با اسنادی که منتشر شده و با چیزهایی رو که از طریق جراید و به اسطلاح رادیو تلویزیون ها می شود دید این است که نیروهای سرکوبگر هم در درون خودشون دوچار انشقاق هستند و این انشقاق بهشون این مشکل رو براشون ایجاد میکنه که نمی توانند اونجوری که لازم و, شاید و باید هست نیروها رو سرکوب بکنند انقلاب حرکتش حرکت بسیار زیبایی بوده چون حق طلبانه هست این انقلاب خانواده نیروهای سرکوبگر هم نفوذ کرده و واقعیت این است که هیچ کس رو نمیتوان پیدا کرد که منکر حق طبیعی خودش در انتخاب پوشش یا انتخاب زندگی شخصی خودش دانست یواش شباش این حرکت بیشتر و عمیقتر وارد لایه های مختلف اجتماعی خواهد شد و از درون باعث ریزش نیروهای دولتی خواهد شد و این باعث می شود که نیروهای دولتی در سرکوب این اعتراضات به شکست، مجبور به شکست بشه. اون چیزی که در حال حاضر مهم است این است که باید سعی کرد به نیروهای داخل حاکمیت هم این پیام را رساند که در آینده ای ایران آینده ای ایران آینده ای حق مهور هست آینده وظیفه مهور نیست و در آینده ای ایران هر انسانی حق حیاتش و حق زندگی آبرومندانش پابر جاست و در انقلاب آینده در حرکت آینده هیچ کسی به خاطر هیچ کاری محکوم به مرگ نخواهد شد و شکنجه نخواهد شد این باعث می شود که نیروهای سرکوبگر ریزش بیشتری داشته باشند باید در توبه به اصطلاح باز باشد که هر کسی که دستش به خون آلوده نیست اگر سمت مردم رو بگیرد امکانه افش وجود داشته باشه و بهش این امکان را داده باشیم که به با آغوش ملت بازگردد. دیده میشه که خیلی از روشن فکرها، خیلی از فوتبالیستها، خیلی از سینماگرها، خیلی از هنرمندها کسانی که اگر به سابقهشون نگاه بکنی سابقه بسیار درخشانی هم ندارند. بعضیاشون در حال حاضر پشت مردم میستادن و خودشون رو همراه مردم کردن و این بهشون این امکان رو داده که از طرف مردم پذیرفته بشن و این باعث شده که اونا هم یک قسمت از انقلاب رو همراهی بکنن باید سعی بکنیم که این پیام رو بیشتر توسعه بدیم که آینده ای ایران آینده دموکراتیک خواهد بود آینده خواهد بود که در اون شکنجه و اعدام وجود نخواهد داشت آینده خواهد بود که موازین حقوق بشری در اون اجرا خواهد شد کسی به خاطر تفکرش، کسی به خاطر جنسیتش، کسی به خاطر رنگش، کسی به خاطر زبانش مورد تمسخر یا آزار عذیت قرار نخواهد گرفت واقعیت این است که دو چیز هستش که مردم رو دل سرد میکنه از مبارزاتیه که این که امکان داره در خله قدرتی که به وجود خواهد آمد خوشونت به ایران حاکم بشه مثل سوریه و قسمت دیگه خطر تجزیه ایران واقعیت اینه که خطر تجزیه یا خطر خوشهندی در ایران بسیار پایین است به این دلیل که درصد زیادی از مردم ایران در حال حاضر دارای تحصیلات بالا هستند دارای مطالعات بالا هستند و قسمت عظمی از مردم ایران به دنبال حق خودش هست نه به عنوان ادای وظیفه امیدوارم که وضعیت ایران زودتر به نتیجه برسه و از راهی مسالمت‌آمیزتر به نتیجه برسه بیشتر چیزی که من مثلا به شخص خودم علاقه هستم و آرزو دارم اتفاق بیفته این است که تغییر حکومت از راه انتخابات باشه نه از راه خوشونتمی باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته آیا حکومت مرکزی حاضر هستش که مسالحه بکنه هرچند از طرف من از دید من مجبور به مصالحه خواهد بود چرا که وظیفه دولت چند وظیفه داره یک دولت و یکی از وظایفش مثلا تضمین امنیت و وظیفه دیگر مثلا تضمین کرامت انسانی هست حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه در قسمت های زیادی از وظایفی که به عهده داره به عنوان حکومت متاسفانه نه جوابگوی نیازهای مردم باشه نه کرامته انسانیه انسانهای موقعیم جامعه رو داره تأمین میکنه و نه اینکه داره امنیت سیاسی و اقتصادی و به اصطلاح جانی افراد رو تأمین میکنه و این باعث خواهد شد که در آینده ریزش بیشتری داشته باشه و چون جوابگوی نیازهای برحق جامعه نیست مجبور به عقبنشنی خواهد بود و مجبور به شکست خواهد بود جمهوری اسلامی صد درصد مجبور به شکست است ولی امیدوارم که این حرکت مسالمت ما میز باشه و کمترین هزینه رو داشته باشه متاسفانه آمار تلفات و آمار شهدای این انقلاب بسیار بالا رفته. امیدوارم که خدا صبوری بده صبر بده به خانواده شهدا ولی امیدوارم که این هزینه ها دیگه بیشتر از این نباشد. اطمینان میدم که این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد و اطمینان میدم که این حرکت به, ش... به پیروزی خواهد رسید. ما از اولین ویدیوهایی که در این برنامه در این یوتیوب آپلود کردم بیشتر به این نتیجه اشاره کردم که تا سال 2023 وضعیت خاورمیانه به شدت تغییر خواهد کرد ممکن است مرزهای جغرافیایی تغییر بکنه ممکن است حکومت های زیادی تغییر بکنه واقعیت این است که تا سال 2023 احتمال ریزش بیشتر حکومت های دیکتاتوری در منطقه وجود دارد ولی این رو نباید فراموش کرد که دو نقطه استراتژیک جهان مثل اوکراین و تایوان در حال حاضر افکار عمومی دنیا رو به خودش مشغول کرده و ایران و خاورمیانه فعلا در اولویت سوم قرار داره و هیچ یک از کشورهای اروپایی و آمریکایی نمی خواهند که خاورمیانه دستخوش خوش تغییرات بنیادین بشه و انرژی جهانی رو به خودش مشغول بکنه ولی بعد تاریخی اجتماع و بعد رشد سریع اجتماع ایران از لحاظ مادی از لحاظ تفکری و از لحاظ حق محور بودن این حاکمیت ها رو مجبور به سقوط خواهد کرد و متاسفانه یا خوشبختانه این منطقه رو دستخوش خوش تغییرات بنیادی نیخواهد کرد به امید دیدار شما در ایرانی سربلند و آزاد و دموکراتیک